Valószínűleg édesanyám nem fogadta el azt, hogy nekem van ez a betegségem. A hasamba vezet le egy cső, ami ugye elvezeti a felösleges agyvizet, ami miatt be kellett ültetni ezt a két csontot. Valószínűleg ebből indult ki ez az egész gyámság alá helyezéses dolog. Leginkább nekem az ő, volt a legnagyobb szívfejdalmam, hogy a bizalmat nem adták meg. Tehát 13 éves koromig egyedül nem tettem ki az utcára a lábomat. Ezzel a két söntelén simán együtt tudok élni. Nem korlátoz túl sok dologban, maximum annyiban, hogy testnevelés órán nem mehetek le hitbe, vagy éppen nem állhatok fejen. Inkább az van, meg ebben az egész hogy édesanyám inkább túlfeltett. számomra ott volt világos ez, hogy édesanyámmal találkoztam a 13. kerületi gyámhivatalban, ahova az osztályföldnököm kísért el. Bennem egy hatalmas stressz volt az egész, mert ugye én nem akartam az hogy megfosztanak a saját szabadságomtól, mert ugye ez azt is jelentette volna, hogy valaki más rendelkezik a pénzem fölött, más osztában az, hogy én mire költsem. Tehát én ezt, ezt meg nem akartam. Nehezen mentem végig, végig ezen az úton, tehát nem hiába jártam meg a pszichiátriát, de egyébként meg saját magamnak kellett megküzdenem, mert semmivel nem tudtak olyan segítséget adni, mint amit szerettem volna. A pszichiátrián közölték velem az utolsó héten, hogy engem ideiglenesgondnokság alá helyeztek, és az ideiglenesgondnokkal alig ha tartottuk a kapcsolatot. Tehát ő egyszer volt az, hogy eljött hozzánk, amikor édesanyám is otthon volt, akkor felvetette egy olyat, hogy milyen jó lenne, hogyha legalább havi egyszer találkoznánk, megbeszélgetnénk, hogy végül is mi van, meg hogy van velem, de, de onnantól kezdve nem is hallottam róla. Eljött a, az árgyalásnak a napja, akkor én így nagyon félbe mentem be a bírósági terembe. Megkérdezte a bírónő, hogy mi van, hogy van, milyen az életem azóta, hogy, hogy legutoljára találkoztunk, és uh, utána meg azt, hogy jó, akkor itt fejezzük be ezt az egészet, és, és nem helyező gondoksággal áll. Hát számomra egy nagyon ö, nagy segítség volt az, hogy az osztályfőnökem megkerestált azt, mert nekem ők nagyon nagy segítséget nyújtottak, és ö, eddig is sokat hallottam róluk, és úgy őszintén nem csalódtam bennük.